Alert, Donald Trump amenință Rusia cu război, anunț bombardarea Siriei. Președintele SUA, Donald Trump, reacționează extrem de dur, după ce Rusia anunța că va doboru rachetele occidentale trase în Siria. Trump le-a transmis să se pregătească, pentru ce în Siria vor ajunge rachete noi smart.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 care sublinierea ucide propriul popor sublinierea îi face pelecere, a scris trump pe Twitter. Rusia avut stoc hot dovnani anal misile sfiredate sirian. Ce trea Rusia, becam seteivil becomim niciand nuan smart. Hold was the partners via gas-killing animal of hockey. He's plan in Joyce IT. Donald J. Trump Real Donald Trump, 11 April 2018.